Salutare l tuturor, eu sunt Domn și bine v-ar la un episod. Astăzi avem un episod foarte, foarte, foarte special pentru că ne jucăm în efectiv sezonul 1. Dar nu sezonul 1, ăla de acum 4 sezoane. Sezonul 1, chapter 1, la OG, cam al doilea sezon, care era și sezonul 0, dacă vă aduceți aminte. Și acum o să dăm pe Battle Royale care nu merge. Hello? Please, Battle Royale, let me in. Dacă apasă pe home, ce face? Dar ce home face ceva? fa barnam, Apas la loc. Deci, efectiv, merge. Bă, chat. Voi vedeți? Am injectat asta? L-am injectat. A, gata, gata, gata. Easy, băieții. m am băgat cu ăsta al meu. Da, mă, ăsta combo-ul meu. Ok, deci, suntem efectiv în season 1. Și probabil că voi vă întrebați O, oh, da, Max, dacă tu cum ai făcut în sezonul 1 Ai hack te, te reportezi la Epic Games Ok, nu, n-am record. E un server privat pe care poți să te joci, practic Ok, stați un pic 3... Uh, unde-i PIX-ul? Ok, chat, unde-i PIX-ul? Nu știu unde-i PIX-ul. Ok, nu știu unde-i PIX-ul, chat. Trebuie slot și acum băgăm setările mele. Z, K N, X. Sper că astea sunt. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, așa avem. La controlări aici, da, doar dacă e. Ok, asta ce -i. Nu știu ce e asta, dar, fine, hai să dăm drumul. O să-mi conectez și controllerul, că o să jucăm doar la început, cam până vine BattleBuzz, sau poate și mai târziu, de pe controller. Pentru că, da, am controller, pentru cei care nu știe asta. ceea ce nu cred că există om care să nu știe asta. Gen, nici nu știu dacă filmez. Ok, se filmează, se filmează. Nu mai posez, nu mai posez, nu mai posez de aici. Ok. Deci, m am conectat controllerul. Să sperăm că m-au zis, m-au zis. M-au zis, m-au m-au Bine cum m-am Am băgat display capture pentru că nu merge cu game capture-ul. Care e asta? Care nu Nu, nu Ce v-am zis? Ok, acum hai să intrăm. Uite că deja s-a încărcat 50% e nebun? Dacă aș edita videoclipul aș pune ca. La care de așa, că ne Ok. And we are here in the game. Bă, jeti, și... no, nu și ne nu merg. LOL, de ce? Ce e asta? Ok, nu cântezi, mi am spus controllerul. Ok, să crâncam un pic. Bă, dar trebuie să țin apasat. Uh... Trebuie să, să apas de fiecare dată ca să construiți și asta e nervant. No, bă, dar n-am turbo building-ul, că nici nu există și nici nu pot să editez. Dar pot să editez așa, gen, pre edit, știți? Asta mi e blum pentru skybase eu uitați cum fac căia, YouTuberii serpentau și ăștia. Deci, da, mai un youtuber, nu-i numele că îmi dezamăgesc unitate ICT, care a făcut un clip cu ăsta, iau, facem, facem retake-uri astea. Oh my god, trebuie să-mi iau un slurfish, da, slurfish, slurfish în 2017. Adică, what? Uite, mă bat, mă bat. Aici, editez, nu pot să editez. Ma. Ok, suntem în uh, BattleBus. Asta se numește Battle Bus pentru cei care nu știau chat. O să vă dau link de la videoclipul de pe care l-am folosit și o să-mi instalez. Ok, unde sărim chat? O să fac și live-uri probabil cu asta. Și ca să știți, doar vă merge o să știți că vă merge Fortnite cu ăsta. Doar dacă mai aveți un fișier cu Fortnite. De exemplu, eu am două. <laughs> nu mă întrebați de ce. Bam. Bam. Bam, Zapatronu, Easy și nu există pampul ăla, ăla de neplace nou, nu există pampul, nu există spazul, gen, vorbesc prea mult cu geniu. Bă, dar tocmai am fost aici, ai și eu ingresi Greasey cum când s-a dus youtuberul ăla de pe care nu o să-l menționez. Bă, dar uitați-vă un pic, cred că la OG player dintre noi, dintre voi, că nu sunt, eu joc season 7, Vă aduceți aminte de ăsta. Eu acum pot să îmi fac din video și toți prietenii dacă nu vor e clipul ăsta și nu intră pe linkul din descriere. Uitați Ok, doar ca să știți, uh, n-am intras eu, n-am editat videoclipul sau ceva, adică nici nu l-am editat pe ăsta. What? O negat nu să-mi. What? A, nu poți să schimbi arma în timp ce-ți dai un mini sau un Cesturile nu le poți deschide, doar face sunetul de parcă le deschizi. Dar de ce nu merge za patron? Ok. Boing. Bă, a, a distrus copacul din spate. Oh, ia te nici nu trebuie să-ți apăsat. Ia uitați ce șmic. Boing. Efectiv, gen... Uitați-vă un pic, eu mă joc Season 7, n-am mai zis odată, și gen, am prins și eu puțin din mapa asta, din mapa din Season 1, nu, nu, dar din, din orașul ăsta, din asta, adică salti Springs încă mai există și acum, dar salti Towers nu e același lucru. Se filmează, se filmează, nu știu câte încercare că fac clipul, că mi-a dat crești de nu știu cu ori, am apăsat nu știu ce butoane ca să încerc să fac cum a făcut un băiat pe YouTube și mi-a dat crești. Uitați-vă un pic cum face sniper Vedeți sinta cum se duce? Nu e deloc șmechele așa Păi bune, mamă, da m-am îmbușnuit cu setările alea de noob Pe asta că așa erau Și nu am mai jucat Fortnite-ul What? Trage-ul, mă! Cine trage mă? Uite-l, uite-l, uite-l! Cap, 20! L-am oricru sa patru, nu? Mort, hai să dansăm pe el! I-au zi, zis, să ne tot la vechi, sunetul la vechi, au Și n-ai autoranul, gen, uitați, nu, nu autoranul, uitați, trebuie să țin shift apăsat sa ca să merg. O să încerc, gen, eu să rămân până la finalul meciului. În momentul ăsta, eu trebuia să fiu la școală, dar nu dați vina pe mine, că e ora acum, nu o să menționez care, pe care eu nu fac. Și, da. Mori, te rog. Oh my god. Really? Filmez, filmez. Bă, dar sunt da, gen, știu că filmez, dar mă uit pentru că vreau să fiu atent să nu pierdeți și voi asta. Dar poți să construiesc și din astea, gen din metal sau astea. Da, nu, da, eu mie place lemnul ăla vechi. Bă, de trebuie să apăs 6 ca să am sniper, what? Un, doi, 3 4, 5, 6. 4 nu merge. What? What? Ia-te, mamă. Bam. Bam. Ia acum. Bam. Bam. Bam. Ok, nu trebuie să fac asta. Trebuie să fac la loc. Bam. Bam. Ok, nu merge 4, Asta nu-mi asta nu place. Da, și acolo jos nu vedeți toate construcțiile și armele. E cam nașpa, bro, dacă e să mă întreb pe mine asta, nu-mi place. Aici avem uh, foarte multe arme. Avem și câteva din Save the World. De exemplu ăsta. Uitați. Ia, cum trage? Lol, ce o peie. Mamă, cât de 18, mai mai bun. Ce e asta? Hi! Avem arme licuite. Haulă, fugi. Ce? Ce a fost asta? Ei! Mă mor singur cu petardele. Bro, avem bușuri, avem toate astea efectiv. uitați-mă un pic. Pentru jucătorii din Season 1 Chapter 1 care vor și ei. Dar nu merge jocul atât de bine, doar ca să știți. Deci pentru jucătorii din Chapter 1 Season 1 care le place genul. procedite, să să fac. editează. Am uitat. Deci e o chestie foarte bună pentru că știți că multor oameni, mulți oameni vor să se joace în sezonul ăsta trecut. Și acum e posibil, nu poți să joci cu player, să sperăm că Polaris, Polaris se cheamă așa, dar l-au făcut proiectul Polaris. Ei au încercat, gen, să facă un, Nu, stai, trec și da. Gen, um, ei au încercat să-l facă cât mai bine și uitați că l-au făcut. Chiar, adică nu-i care fiecare aceeași... Au, au aceleași fișere și din astea. Uitați, o chestie, poți să dai search la astea pentru că au dat copy paste la fișierele de la Save the World Fortnite când au făcut season 1-ul, adică când au creat Battle Royale-ul, înainte de, de Battle Royale era doar Save the World. Save the World e de prin 2011 și acum Fortnite-ul... Adică atunci, în 2017, când au creat Battle Royale, au dat copy-paste la fișiere pentru că nu vreau să se chinui să fac același. Adică eu da copy-paste, numai la ei vreau să dea. Voiau să dea copy-paste, numai la iteme și la astea, gen la itemele alea, ce e acolo, cutiile și alea. Numai că nu puteau să dea copy-paste la ceva fără să facă și cum sunt ele, să le facă cum sunt ele, adică să bagă ce cu search, că altfel nu mai mergea bine și se copia greșit, dacă înțelegeți. E animesc la? Nici nu știu ce. Aici nu se vede mapa bine, să sperăm că peste câteva update-uri o să facă. Să sperăm că o să bage boți. ce? Boți cu care să te poți bate. Care să fie boți gen cum sunt boții ăia în formă când dai în level 1 pe un nu știți? Ar fi și maker, uh, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut. Uh, what? Dacă v-a plăcut, era să zic, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, tocmai ce tocmai am zis, ce? Tocmai ce toc, bă, bă, deci, sunt încă cu capul la ora de istorie și nebun buncă tocmai am avut. Și a încercat să intre clanul Leilor la noi în clasă, eu nu am invit, eu nu am invitat, nici nu-i cunosc, pe ea. era o onoare mea dacă i-i cunoșteam, dar nu Deci, Oh fac, vine zona, vine zona, vine zona, vine zona. Ok, trebuie să fug, trebuie să fug, rampliiiis. A, băule, asta e zona, mă, nu știa în ce e zona asta cu ruf. What? Bă, dar e zona și de acum, gen. Nu trebuia să fie zona cu niște cerculețe, ceva? Sau hexagoane, parcă. Ia, asta Nu, nu, nu, asta. Rache-luncher-ul? What? S-Charger Racket și Ia, ia, fiți atenți, șia, fiți atenți. Vreau să văd cât de mici... What? ce este mă, What? Bă, ce sarmile este. Deci boltul 216, la fel ca boltul legendar de acum, dacă vedeți. Dacă vă aduceți aminte. Am nimerit copacul. Easy. Numai că, mamă, cum arată zona, zona nu prea mai arată acum așa, nu știu de ce alți youtube spunem asta. Deci, um, da, aveți linkul de descriere dacă vreți și voi să vi luați um, PlayRog, cred că vor asta. Are un drop, hey, drop -ul, drop -ul, drop -ul. să pun punct pe el, nu pot să-l văd, nu pot să-l văd, dar mă duc, mă duc la el. Uh, sper să bage boții, după cum am mai zis. Și ăsta, și să poți deschide chesturile, asta neapărat. Să fie și un mod de playground, cum e ăsta acum, doar să dea copy paste la cum l-au făcut acum. Doar că vreau să aibă și update-uri din astea de genul. Please, Polaris, make this update you can uh, google translate what I just said. And like the video. Adică, da, glans, Ia, puteți editezi de atunci? Lol. Bă, dar nu, nu s-o obișnui fără, turdo, fără, turdo, că, da. fără turbo building, gen să ți apăsat. Eu știu să țin apăsat așa, dar nu se pune dacă nu țin apăsat. Trebuie să apăs de fiecare dată. Deci, jocul nu arată atât de bine. Adică arată super, dacă e să spui mie. Numai că e prea usual. E prea așa normal, gen n-ai playground, n-ai chess, n-ai... Uh, Player, n-ai chestul, e ca playground, da, nu e ca un playground, mai da, ca un playground că co... care nu le place la foarte mulți oameni și e greu și să editez, am apăsat de 20 de ori până, ia, pot să dau de mici la lol, cum, a, cum, ar, cum arată, bă, dacă dă ăsta, pă bune că nu vine să cred aproape 90 de mici, și acum îi dau un scop, fiți atenți, ce nu un scop dau. Ah, dacă chiar iar hai că dau non am găsit țintele să le dăm, la care dăm trickshot. I get those am spams every time. Băiii, unde-i statuți mâncluați-o? Jamscope. A fost Jamscope, băiezi? Da, nici e drop urile ce nu pot să absolut nimic. Asta nu-mi place și presupun că și pe mulți alți oameni care au Polaris. Stai, să fac asta ca să nu-mi Snap, ca sunt foarte mulți player, știi cum? Aici doar dacă distrug ăsta. Ok, deci deja începe să vină zonulița. Bă, era tare dacă gen la sfârșit cum te lua zona, cum te omora zona, puteai să gen puteai să îți apărea cu victory royal și nu mureai. Era și mec. Era. Gen... Victoriei Royale, Prestoam, bla bla bla. Ok, deci că zona vine destul de repede acum și nici nu știu cât dă. Da, deci, aveți aici toate astea. Toate orașele din season 1, toate chestiile din season 1. Nu cred, am dat cap, nu crezi, Hai, că da. Vreau să... Deci, după cum am zis, dacă dați like și subscribe, eu, personal, o să vă învăț cum să luați asta, Că e super greu să faceți singuri. Tutorialele alea nu sunt de bune. Gen, eu am un uh, tutorial care e mult mai simplu. Doar ca să știți. Gen, îmi dați mesaj pe Discord. Dați dovadă că ați da like și subscribe. Și după vă dau share screen și astea. I -i! Mamă, dacă muream acum, vreau să mor de la zonă în ultima secundă. Știți? Clic-o. Au, oh, zonă. dar mie să nu mor de la zonă, mă jur. Că dacă o gen aici... O, oh, mă gata, am i murit lor. Bă, sa patronul ăsta e efectiv atât de bun. iată te vă eu. One shot și ești mort. Cât de mește? unde e? 50? What? Nu-mi să dă 50. A, și mi-aduc aminte că parcă dă 75 în cap. Eu, dacă vin boții, dacă bagă update cu boți Și update cu, cu party-uri, să pot să juca cu prietenii. Și, deci, dacă bag update-uri cu boți și cu party-uri, um, o să... Fie super tare pentru că eu o să încerc să le dau trick și la sfârșit, știți? Um, deci, practic, eu vă învăț pe voi, manual, nu trebuie să vă uitați la videoclipul ăla din descriere. Vă învăț eu manual pe Discord, dar doar trebuie să-mi spuneți numele, doar trebuie să-mi dați mesaj cu salut! Am dat like și subscribe, Poți să mă ajuți cu ăla, uite și poză ți-am dat like sau ceva de genul. Și nu, eu vă învăț, vă, vă spun eu când am timp liber, nu vă spun o dată exactă, doar vă spun... Lol, ce șmecheri... Uitați-vă mâinile cum am făceau. Deci, eu vă învăț personal, vă îmi dați screen și vă spun eu ce trebuie să faceți. Nu fiți de genul ăla de ascultă deloc, că ne supăra. Am, am pus arma greșită, vreau să dau un scop, fiică la cu ăla, cu celălalt. Sper că se bage și gen cu alte din astea, gen cu alte sezoane mapa, de exemplu sezonul 9 sau sezonul 2, în care exista, uh, în care mai multe chestii în care exista Floss. O să încerci și tutorial cum să faci cu, sau măcar un gameplay, cum să faci cu sezoanele trecute cu, doar cu lobbyurile. O, m-am încercat și sincer e mai greu decât ăsta, mă jur. Uh, două dropuri, două dropuri acum am aterizat. Deci asta e ca un gameplay, nu e neapărat, nici nu știu ce titlu o să pun, văd. Uh, dacă ți ai ajuns până la momentul ăsta de la videoclip fără să dai skip sau chiar și dacă ați dat skip, vreau să scrieți în comentarii 69. Doar atâta, 69. Mamă, mă, nu de nebun. Deci vreau să scrieți 69 efectiv. Mamă, cum se auzea sunetul când distrugeai ceva de metal. A, ah, bă, nu, și la asta. Uitați. Tân, tân, tân, tân, tân, tân, tân, tân. Bă, what? Asta are semnul. Da v pe el. Ia și scop. Hai ca da. Ia, mă, că dau de la depărtare. 500 de metri. Easy. Dacă-mi dai un dans, îți dă creș. Ah, ba, nu, stai ca acum ai... Oh, my God. În fine, quickscope. A fost non-scope. Lol. Așa. Lol, nu mai a cum arăta lor. De ce vorbesc atât de mult cu lol? Adică m-am obișnuit de la picătă. Uh, cod max pe shop. Nu pot, să, nu pot să editez și vreau să fac boxurile lui lumongral. Că știu să le fac pe forum, adevărat dar pe nici nu pot să le fac. Încerc să te cranchez și eu așa cum pot. Oh my god. No. Oh my god. Bă, dar e super... Greu când vrei să nu mori, pentru că ai șanse să mori de la full damage aici. de damage-ul atunci de destul de mult sau puțin. Asta nu știu nici eu. Ia. N-am ninerit. Bă, dar Renegade rideri Tre prima dată că am jucat cu Renegade dacă mă credeți. Dar cred că toată lumea mă crede că n-am eu Renegade contul meu. Ok, vine și zonuța. zonița? Zonita, zonuta, Cum e, mă? Zonita sau zonuța, spuneți. Ma, ia fumul de la drop. Bă, uitați-vă fu la fumul de la drop, ia îmi meresc. Oh, lol. Stăți aproape ia și -a la. Bă, s-a dus pe el cineva să clipeze asta. Deva nu clipați că tot să zic că, că joc Fortnite fake. Oh, lol. What? What și asta? What? Mi-a o chestie roșie, voi o vedeți? ce e asta? Era o chestie roșie. Uitați, chestia roșie, ați văzut, o Ce e? Ia, că mai cu câteodată. I guess, doar îl every time. Oh my god, am nimerit? Nici nu știu. Ok, deci, nu știu dacă să închei acum episodul, că mai avem ceva de vorbit. Live, nu cred că o să mai fac gen că a început școala și mi-e mai greu. În weekend o să aveți live, cel mai probabil. Dar nici asta nu-i sigur. Ia, mă, ăsta zapatronul bate iar din prima? Nu îl bate, iau-te-ați Oh, mă, și șpe, HP. Hai, nu-l nu-l nu să vină ultima zonă, să mă ia și după, când mai am un oaș, vei, dar nu-mi scop. Ia mă, ai IQ 200 la băiatul, vedeți? Doar să nu cadă, doar să nu cadă, o să merg, nu o să. Doar merg, nu și alerg. Sau, mai ca l-o mor de acum din prima, trei, două, nu și. I get those goosebumps every time. Oh my god, deci am drag cu za și aici să am grijă să dau cu ăla în altă parte că nu vreau să okay, scop? Vreau să oo uh, fac! Ia bax scop în sezonul 1 ia! Bă, merge baxcopă, în... merge back scope din sezonul 1, ce v-am spus, bă. Eu care am că merge din sezonul 4. Am zis așa, da, deva merge din sezonul 1 LOL. NU! Mau, Grenazile, bă, bă, bă, bă, bă! Bagul ăla! Bagul ăla, ia dacă știți! Nu, no, nu merge, nu mergea, nu merge, nu merge, nu merge, nu pot să-mi pun click atunci! Ia, mă, tactica lui ăsta vechi! Ia, mă, dar... De ce nu-mi pune damage? Ia, nu pot să fac asta, asa. Vine deja zona. Zona nu mai mare de loc. Io, ia te, te, io, te. Mamă, încă puteai să faci asa din. adică toată lumea știa. What? De aici, adă... io, te. Uite, mai vine un drop. Ocazia perfectă să mă dăm un oscu. Ai, e dos am unde n-am pasat us gloanțe, ați văzut? Quick scope. Quick jump scope. Quick jump scope. Nu pot, nu pot să dau din aia, uitați. Nu merge, nu merge, nu merge. Okay, those gloo spams every time. What, bă, dar nu îți leag, nu ți nu ți nu înângă. Te să filmez. Oh my god, videoclip de jumătate de oră. O să-mi înceapă ora mie. Pe păi bune. Pe păi bune, E atât, am pauza 45 de minute. Ești nebun ora 45, asta 45. Chiar o să fie și ultima oră, ești nebun? Hi! Bă, Băi, dar de ce țip așa? Ca o fetiță, cum țipa mai cum țipa Fearless. Ia, stați că încerc. Ea, yeah, yeah. cum face asta? Cum face asta? Vreau să vad cum face. Mai nu mă omor pe mine. Yeah! Nu mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. Bro mai, dar zona merge 10 10 10. Nu e bine. Te rog, te rog, te rog, te rog zona, nu mă lua. Ok, asta e un hit, asta e al doilea hit și ultimul hit. Asta cred e ultimul sur. Agete osam Suri. Ok, nici ne-am zis tim, dar fine, lăsati, ce o lăsati. Bro, da shotgun-ul dă cam mult damage. What? Ce ăla? Ah, nu, erau construcții, dar de cred că e ăla din de lângă Salti Springs, știți, unde era robotul cu monstru. Unde era scheletul monstru. Mamă, uitați vă că mică e zona. What? Mi se fac armele când eu încerc la zona. Poate ăsta se Ia, home ce face? Enable console. Ce faci ăla? Disable? Nu, nu știu ce faci. Az authority, yes. Ia-te că... Vine zona, vine zona, vine zona. Facem la heal -off, facem la heal-off. Bine, băieți, facem la heal-off. Hai să-mi iau toate... Nu. De ce l-am deja? Bine, chat. Nu, nu pot să-mi dau. Ok, deci avem toate armele pentru heal. Of. Dar cât stă ăsta? Au, le explodează. Explodează? Băiți? Nu explodează. Dar ce-i drept a ținut ceva până a explodat? Hai că explodează, hai că explodează. Ok, deci cum vine zona, mai întâi incep cu slurfish. slurf asta. Băi, dar uitați-vă, cum pic la schinul asta ce frumosie, pe ringhirider. Oia, yeah. da. M-am putea putei să faci asta lor. da, sunt mai multe dansuri în sezonul, nu doar asta. Și acum pe Bine, ok, ok, ok. okay, okay. Ăsta mai sună mai, ca mai sună. Ultimul sapatron de pe ziua De pe zile Și ultimul bolt vechi. Si nu mai nimeres? Nu, no, nu mai reiesc. Fac. A, Bă da zona i am. Da, o oh my god, what? e un tip care a făcut pe sezonul 1 niște chestii cu fov, wow, e român, a făcut el un tutorial, dar mie nu am a mers, am apăzat pe butonul ăla și mi-a dat creșt jocul. Ia mai încerc o dată? Nu mi-a dat nu mi-a dat nu, -mi da da. nu merge, nu face, ea, ea, merge, făte, făte, făte, ia te că mergi, Da nu se face, au Hai mă zonă, gata ultima zonă, asta e. Ultimul zonă, patron. I get those goosebumps every. Please, please, please, please let me just reload my sniper and hit the tree. Ok, vanda, vanda, da. What? N-am șanse, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, Nu, nu, no! nu, no, nu, no, no, no! te rog, te rog, te rog, e prea greu să joc Hill of in sezonul 1. Nu, aaaah, oh! ia, hai hai, hai, hai, report player. Zona. Zona. Zona. Nu stai, nu așa. Zona. Că m-a... Că m-a omorât a... Uh. Drăchiu zona. Dacă ați ajuns până aici? Așa? să asta sunt băieți. Deci, ok, și acum am dat crești prosup. Ok, în fine. Anchei toate astea. Ok, deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like. Scuze că v-am ținut 32 minute. Eu am fost 32 minute, nu l-am Ok, ce intră rapid, în fine, hai pa.